أهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص الأحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات المشروع هذا اسمه الجاي رسيدانس هذا موجود في منطقة إسنيور والمنطقة نوعا ما تعتبر يعني جيدة في أماكن السينيورت تعتبر مي ما كتير يعني لكن هذا المشروع في منطقة تعتبر جيدة الخيارات فيها واحد صالون حد الأربعة وصلوا بمقدمه هذا الفيديو نحن هون حاليا بالشقه النموذجيه بدنا ننتقل للمكيت وبالمكيت بدنا نحكي عن الكونسبت العام تبع المشروع بعدين ننتقل لهي الشقه النموذجيه وننقدها بايجابياتها وسلبياتها فبدايه أنا قبل المقدمه بحب لكم فوتوا على اليوتيوب وبحثوا عن تركيه شقه احلام كاميران واضغطوا على اشتراك وعلى جرس شان تضغطوا على اشعارات الفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة شكرا كثير لدعمكم لنا بكل الفترات الماضيه وشكرا كثير لكل متابعين تركيا شقة الاحلام على الطاقه اللي عم يعطونا اياها ف بعد المقدمه ان شاء الله بدنا ندخل بهذا المشروع عن جد شكرا شكرا شكرا <تصفيق> هذا هون هو المكت، شوفوا في اربع طوابق دكاكين 25 طابق آه شقق الشقق كلها فيها بلكون الطابق الاخير هذا التراس بده يكون فيه مثل الكافيه على المخطط اللي عاملينه بس ما محطوط هون هدول الشقق هون اربع صالون هدول شقق هون اربع صالون هدول لهم آه تراس هدول لهم تراس كثير آه كبير والشقق هي بين واحد صالون لحد الاربعه آه وصالون الدكاكين هون بدهم ينعمل فيها مثل شيء اسمه سوق لكل الدول، يعني مثلا هذا الدكان بده ياخذه سوق من ليبيا يحط فيه المنتجات الليبيه، هذا دكان من موسكو بده يحط فيه المنتجات الروسيه، هذا دكان مثلا من دوله ثانيه بده يحطوا فيه يعني هذا الشيء يعني بهذا الشكل بتكون جلوبال تشارشر يعني هيك شيء، فهي الارض هي كلياتها مساحتها 7000 متر، بيجي فوقها بعدين طبقه اللي يعني هي مثل فيها مكان للدكاكين وكذا، هيدي 4000 متر، بعدين البناء نفسه الطابق الأول يعني مساحة المبنية علي البناء هي 1200 متر يعني نلاحظ أنه ما في مساحات خضراء كثيرة لكن في دكاكين يعني عندنا حوالي 23 دكان ونشوف كمان أنه بهذا الطرف من قدام ممكن تكون الاطلاله شوي حلوة يعني على المدينة لكن ما في عندنا هون اسمه أطلالة بحر أو أطلالة بحيرة أو هالشغلات هي كثير كثير بعيد يعني ما موجود هذا الشيء أبداً جانب هذا المشروع في الشبكة من مجموعة مشاريع تي دي اي مثلاً أه لتحتهم بهالاتجاه في مثلا اوناي لايف افميوكسه كذا هدول بدي احط لكم اياهم بالفقاعه أه تشوفوهم وتشوفوا التفاصيل وكمان اذا بدكم تاخذوا فكره هذه المنطقه هم بصير بنزل فيها الشارع أه لتحت في مدخل أوتو بارك من هذا الطرف وهون بنلاقي كمان أه تحت الابنيه بنلاقي في عندنا النادي الرياضي في مكانين مسبحين أه الواحد للسيدات واحد للرجال طبعا اثنيناتهم مغلقين Okay, TDS is uh, آه، نادي رياضي للسيدات ونادي رياضي للرجال كمان آه، مغلقين طبعا. آه، وبنلاقي ساونا وبنلاقي كمان حمام تركي منفصله خدمات الرجال عن السيدات، هذا امر بشكل عام جيد. هون بنشوف 15 مشروع من اللي اشتغلوها شركه الانشاءات. آه، اول جاي، يعني مشاريع ما كثير كبيره لكن كمان ما قليله، يعني في منها ابنيه ممكن تعتبر بهالمستوى او اكبر، وفي ابنيه ممكن تعتبر شوي صغيره، لكن بشكل عام ما شاء الله انه عندهم باع طويل في هذا المجال هاي الخريطه بتوضح لنا وين هو المشروع فمثلا محطوط انه منطقه اسنيورت عند بحر مرمره وبايليكديزو هاي المنطقه اللي موجوده هون موجود فيها المشروع وموجود شوي تفاصيل عن اسطنبول كلياتها يعني هالاماكن بشكل عام بتشوفوها بالخريطه كثير بعيده يعني مثلا لكن عم أخ... بتاخذ فكره انه انت وين موجود باسطنبول هو محطوط قناه اسطنبول قناه اسطنبول اساسا هو مشروع ممكن يكون موجود ممكن يكون لا لحد الان ما انعمل فيه ولا شيء ف... الموضوع هو فقط فكرة تسويقية أنه راح تكون قريبة نوعاً من المشروع راح يكون في قريب منك مثلاً مضيق ممكن مثل مضيق البوسفور اسمه قناة إسطنبول مثلاً لكن ممكن المشروع أساساً ما ينعمل مع أنه وعود الحكومة أنه راح يعملوه يع حتى قناة إسطنبول قبل كانت موجودة عند هاي البحيرة قبل حوالي خمس سنوات بعدين رجعوا غيروها لهون فالناس هون اشترت على أساس في قناة إسطنبول وزادت الأسعار رجعت بعدين نزلت الاسعار هون، رجعوا الناس اشتروا هون جانب القناة على أساس تزيد الأسعار، فهذا الموضوع بشكل عام مثل ما قلت لكم، لا تشتروا أنتم على مبدأ أنه قناة اسطنبول، اشتروا على مبدأ المشروع وين موجود، أسعاره بدها تزيد بشكل عام، ما في شك لأن يعني أنت عم تاخذ قيد الإنشاء في منطقة نوعاً ما تعتبر مركزية وعليها طلب وفيها لسه مجال يطلع فيها أنشاءات ثانية كثيرة، فهذول من هون من شبكة مشاريعون أما مشروع الجاي من شبكة مشاريعنا، في شغلة ثانية بموضوع تشارشير يعني السوق اللي قلت لكم عنه آه هذا شوي الموضوع جميل يعني بيعطيك فكرة انه شو ممكن آه يكون الدكاكين الموجودة فيه فإذا حدا يشتري دكان بده يشتري بشرط انه هن له شو بده يكون المستأجر اللي جواته يعني المستأجر جواته لازم يكون واحد من الأشخاص ياللي بدهم يشتغلوا بهذا النوع من الإيجار يعني بدون يأخذوا الدكان ويعملوا سوق آه للصين أو سوق لكذا يعني بهذا الشكل فموضوع الدكاكين إدارته بهذا الشكل هو موضوع مو الحقيقة حقيقة انه ينعمل هذا الكونسيبت هون او انه يندار بشكل صح، يعني كتسويقيا الموضوع جيد لكن انه يمشي الحال او ما يمشي الحال هذا الموضوع بنتركه للمستقبل ممكن يجاوبنا عليه اكثر، انتم على كل حال ما دام بدكم تستثمروا بهذا المشروع تواصلوا معنا ونحن بنعطيكم المعلومات المحدثة بشكل دائم، بنروح على الشقة النموذجية وبناخذ فكرة اكثر عن التشطيب والقصص هي مثل ما بنعمل مع اي مشروع نقد المشروع مو معناته مشروع سيء ممكن يكون مشروع جيد جدا لكن اي مشروع في له وجهات نظر تختلف في انا شغلات ممكن احكيها ما تعجب ناس يحسوا انه لا ما معي حق هاي شغله جيده في بعض الشغلات احكيها انا مثلا تكون جيده يقولوا عنها سيئه وهذا الامر طبعا بيرجع لاذواق الناس لكن انا عم بحاول اقدم قد ما فيني الامور بصراحه وحياديه بنشوفكم هناك هيدي الشقه النموذجيه فبخصوص مشروع هذا بدنا نلاحظ شغله انه في شغلات داخله في شغلات مي داخله هيدي الشقه مثلا مساحتها 161 متر مساحه الشقه هذا والشقق الثانيه مثلا بالنسبه لهذا الصالون شو في مساحات العلاقه بهذا الصالون راح تطلع عندكم هون يعني هذا الصالون وجميع الصالونات الثانيه في النماذج الثانيه فمثل ما حكينا على المكيت هون في من واحد وصالون حتى اربعه وصالون، اربعه وصالون بيجي الى تراس فالراس كبير، فهذا بالنسبه للشقه غرفتين وصالون مساحتها تعتبر نوعا ما كبيره، اللي بدنا نحكي عنه من ناحيه الديكور اغلب اللي عم نشوفه هون ديكور باستثناء السقف هو ديكور بس لكن هذا الديكور هون على السقف هون بيكون داخل، هذا امر جيد، الكواليتي اللي شفناه لحد الان يعتبر مقبول، يعني ما يعتبر جيد، في كثير احسن لكن نحن كمان عم نحكي عن منطقه اه السنيورت يعني احنا مثلا في مشاريع صورناها هون فيها كواليتي اه يعني كمان احسن بالمنطقه لكن بشكل عام السنيورت اه المنطقه هون بهي بهذا الكونسيبت يعتبر اه جيد اه مقبول مننا نقول يعني جيد او مقبول او بهذا الشكل اه مننا نشوف يعني كمان لسه مبين معنا شوي أكثر لقدام يعني مثلا السقف الديكور الموجود فيه هذا امر جيد بتلاقي اغلب المشاريع ما هي موجوده فيه، هي الخزانه هون هي داخله هذا امر ممتاز الحائط هون ورق جدران ورق جدران بيكون مو داخل، الباب عادي جدا يعني ابدا جدا عادي هون بدهم يركبوا اساسا انترفون لكن هو مو محطوط، منشوف هون في عندنا المطبخ، المطبخ كثير كبير يعني شوفوا ما شاء الله مساحه طلعوا كثير كبير ها Sofa. PDA olarak davet ettiğiniz için öncelikle çok mutluyuz. E, Projelerimizle sizinle çalışmayı seviyoruz. Bununla ilgili birkaç nedenimiz var aslında. Birincisi müşterilerinizi asla yanıltmıyorsunuz. Her zaman en iyi projeleri satıyorsunuz. E, pestimde, kiralamada vesaire hiçbir sıkıntı hissetmiyorlar. Müşteriler sizle ilgili memnuniyetlerini bile bize iletiyorlar o yüzden mutlu oluyoruz. Bir iş ortağı olarak TDA gibi firmalarla çalışmak gerçekten güzel bir ayrıcalık. Umarım bu işbirliğini geliştiririz. İleride daha güzel işler yaparız. TDA müşterilerine özel olarak yıl sonuna kadar Güzel bir ekstra indirim de yapacağız buradan, onu da söyleyeyim. Özel ödeme koşullarıyla, Türk Lirası taksitlerle, müşterilerinizi ve sizi ofislerimize bekliyoruz. Merhaba, bu kadar çok metre. Önceyeyim, bu kadar çok metre. Mesajı bu bölümde, mesajı bu bölümde, bu bölümde, bu bölümde, bu bölümde, bu bölümde, bu bölümde. Bu bölümde, bu bölümde, bu bölümde, وسحب الهواء هذا كله داخل، مع الأسف الطباخ مو أه كهرباء هو عبارة عن مع الأسف يعني هو عبارة عن أه غاز، فأغلب الناس حاليا عم تفضل إنه يكون كهرباء أه يعني أأمن بصراحة يعني أأمن كتير كتير، لما يكون في عندك كهرباء مثلا موضوع الـ الـ إذا في طفل مثلا أنت تركته بالبيت إذا في آه، نسيت الطبخه على النار اذا صار اي شيء هذا الكهرباء لحاله بيفصل فيه هيك شيء مثل سيفتي بيتم الغاز شوي فيه مشكله انه اذا صار حدا الولد فتح الغاز وما طفى او كذا حتى موضوع الريحه يعني بيتم في ناس بشكل عام بتقول انا بدي اطبخ على الغاز ما بدي اطبخ على الكهرباء طبخ على الغاز غير آه، طبيعي لكن آه، الامان اكثر حاليا لحد الان أه بتم الكهرباء احسن لبين ما يتطور الامر وممكن يعملوا بالغاز شيء يخلوه شوي أه سيفتي اكثر، فالخزن طبعا المطبخ نوعا ما تعتبر جميله مثل ما حكيت يعني الكواليتي يعتبر مقبول، البراد مو داخل هذا كمساحه مطبخ بالنسبه لهذا المطبخ جيد، حتى مساحه الممر حلوه، السيراميك اللي حاطينه شايفين شلون؟ أه صاير تقريبا بهذا الاتجاه مع المطبخ مع غرفه تبديل ال شو اسمه؟ آه غرفة الغسيل مع الحمام هون كلياته عم بيجي آه نفس الشيء، يعني نفس السحبة نفس الروح حتى الحمام سيراميك عند السقف تقريبا نفس الشيء، هون ما مركبين سحب هواء لكن سحب هواء رح يكون موجود، لأن هيدا الشقة النموذجية معمولة داخل مكتب المبيعات وليس داخل المشروع، فمشوف حتى اشتغلوها نوعا ما بسرعة هذا الأمر واضح آه الكواليتي تبع المواد المستخدمين بالحمام تعتبر نوعا ما مقبوله يعني مثل ما قلت لكم يعني في شغلات جيده في شغلات مقبوله لكن ما شفنا لحد الان شيء ممتاز لكن المشروع اللي بيميزه لحد الان هو المساحه وديكور السقف والموقع الموقع حلو يعني ما في شك الموقع تبع يعني هي واحده من اجمل الاماكن الموجوده في السنيورت يعني محطوط فيها هذا المشروع بيعطيه بهالوضع بيكون في عندنا اسعار حلوه يعني انت عم تاخذ بمنطقه بمشروع باسنيورت في مساحة حلوة وموقع جيد فبيكون في عندي نوع ما سعر يعتبر ان شاء الله مقبول يعني بهذا الشكل، الورق الجدران الموجود هون كمان مو داخل مثل ما حكينا، في مكيف واحد بيجي بالصالون وفي آآ مكيف ثاني بيجي بغرفة النوم، لكن اثنيناتهم ما موجودات بيجوا فقط التأسيسات تبعهم يعني مجهزين مشان يكونوا آآ بهذا آآ الشكل، هون في غرفة الغسيل الخزن الموجودين موجودين الغسيل الموجود، موجودين يعني بشكل عام بيتسلموا فيها في شغلة كمان بحب أوضح لكم فيها. <تصفيق> هيدي هون غرفة النوم، شايفين معي شقة كبيرة غرفة النوم؟ كثير كبيرة، يعني هذا الأمر جيد شكراً بالنسبة لمساحة هي الشقة حتى الغرفتين صالون يمكن أصغر وحدة حوالي 140 متر، فهذا الأمر جيد، سقف مثل ما حكينا داخل، المكيف هون والمكيف اللي يعني موجود فيه غرفة الجلوس من موجودين هن كمكيف لكن تمديداتهم بتكون موجوده، الواجهات زجاجيه هذا الامر جيد، انا مثل ما قلت لكم ببدايه الفيديو مشان الاسعار بدي احط لكم فقاعه مشان تشوفوا الاسعار بنهايه الفيديو، فالفقاعه بدي اطلع هون باليوتيوب بتطلع، اذا كنتوا عم تشوفوا عن طريق المواقع الثانيه يعني غير اليوتيوب بتلاقوا رابط اسفل الفيديو بياخذكم مشان تشوفوا اسعار هذا المشروع، الويب سايت تبعنا محدثه بشكل دائم فهذا هذا كان كل شيء عن هذا المشروع يعني هيدا هون الغرفه بيبقى عندنا بس الحمام الحمام هون مثل ما انكم شايفين هيك كبير يعني حتى الحمام كبير سيراميك هون تغير هذا شيء طبيعي نشوفه كونسيبت صار موجود في اغلب المشاريع بتلاقي انه ما دام نحن ماشيين بنفس السحبه في كل الشقافه بتلاقي نفس السيراميك لما بندخل على آه مثلا قطع معين هون صار في عنا باركي وهون دخلنا على آه حمام تاني فهون ممكن نغير هذا الامر بشكل عام آه امر يعتبر ذكي وجيد وهي الموديلات من الحمامات صارت تطلع جديد كمان آه جميلة يعني الحمام بشكل عام اللي بيميزه اكثر شيء هو موضوع آه المساحة بحب كمان اوصيكم دائما انه شوفوا حلقات الاحتيال العقاري، كمان حلقات الاحتيال العقاري بده لكم اياها بفقاعه ليش لازم تشوفوا حلقات الاحتيال العقاري؟ يعني نحن لحد الان بنسمع انه في ناس وقعت بمشاكل نحن حذرنا فيها بالاحتيال العقاري، هذا الموضوع بشكل عام بخليني احس بالالم انه في هذا الفيديو ما وصل للناس. فيا جماعه رجاء فيديوهات الاحتيال العقاري شاركوها، شاركوها مع اصدقائكم، شاركوها مع معارفكم، الاشخاص اللي بدها تستثمر بتركيا او كذا. مشان ما يوقعوا ممكن هن يشاركوها مع اشخاص ثانيين ما يوقعوا فريسه احتيال. الامر نادر لكن بنسمع عنه بيجعنا قلبنا، نعرف نحن التركية مي ما ما فيها هذا الشيء، هي بتركيا اساسا بلد للاستثمار الامن. لكن بعض الحالات ممكن تشوه بعض الاشخاص ممكن يشوهوا هذه الصوره، بعض الاشخاص ممكن لا سمح الله ينتصب عليهم يحكوا عن تركيا كلها بهذا الشكل، وهذا حقهم يعني بالنهايه تعبوا الواحد تعب عمره. فيا ريت تشوفوا حلقات الاحتيال العقاري بنحط لكم اياها مثل ما قلنا بالفقاعه ومثل ما لكم دائما لا تثقوا باي احد ما ببعث لكم معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين وشكرا كثير لمتابعتكم اسف على الاطاله والسلام عليكم ورحمه الله، بالمناسبه صحيح بدي اقول شغله انه الخريطه والشقه هي شقه نموذجيه، الخريطه كل التفاصيل عن المنطقه كلهم بتلاقوهم موجودين بالرابط اسفل الفيديو. وكل شيء له علاقه اساسا بالمشروع ممكن حتى من وجهه نظر المشروع نحن بنعرف من بنناقش حدا من المشروع بنحاول نضغط ببعض الاسئله مشان نطالع بعض الاجوبه ممكن تكون يعني في بعض التساؤلات للعملاء نحن بنحب نطرحها حتى بالتساؤلات نحن بنعرف بنحب نطرحها فالمقابلات بشكل عام مقابلات تي دي اي باستديو تي دي اي عم تكون حاميه جدا نوع من العراق اللطيف او الحرب اللطيفه بيننا وبين اصحاب شركات الانشاءات بحيث انه طالع المعلومه الدقيقه ما بيكونوا محضر لها والاسئله ما بياخذوها قبل ما يجوا الاسئله بتنحكى وقت هيك يعني انا اكون مجهزه بس لكن ما بعطيوونها ف وين ضيعت الباب <تصفيق> باي باي